Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι παράγοντε που διαμορφώνουν το κόστος αυτής της μεταμόσχευση. Το κόστος της μεταμόσχευσης, κυρίως ε, θα καθοριστεί από δύο παράγοντε. Από τις ανάγκες που υπάρχουν στον συγκεκριμένο ασθενή, αλλά και τις προσδοκίε του, τι θέλει να επιτύχει, και δεύτερον από τη δυνατότητα της χειρουργικής ομάδας να αξιοποιήσει τους πόρους που υπάρχουν στη διάθεση, δηλαδή τη δότερη περιοχή, για να καλύψει τις ανάγκες αυτέ. Υπάρχουν περιπτώσει που αυτά μπορεί να ταυτίζονται. Δηλαδή, οι ανάγκε να είναι μικρέ και η ιδότερη περιοχή να το επιτρέπει και να ολοκληρωθούν όλα σε μία συνεδρία. Ε, υπάρχουν όμω περιπτώσει, όπω είδαμε εδώ με τον φίλο μα τον Βασίλη, που οι ανάγκε είναι τόσο μεγάλε που πρώτον δεν απαιτείται μόνο μία συνεδρία, απαιτούνται τέσσερι. Και δεύτερον, δυστυχώ, ακόμα και αν υπήρχε το budget και η διάθεση και η δική μα και του Βασίλη να κάνει μια πλήρη δεν υπάρχουν οι πόροι, δεν υπάρχει ιδότερη περιοχή. Που να ε, καλύψει αυτέ τι μεγάλε ανάγκε. Αυτό, αν υπήρχε, θα μα προσδιορίζει ένα σαφώ μεγαλύτερο κόστο, γιατί θέλαμε τέσσερα χειρουργία για να κάνουμε ολική κάλυψη, και δεν θα γινόταν φυσικά σε μία ημέρα. Mm -hmm. Από την άλλη, είναι η δουλειά μα ω γιατροί, ω ιατρικά, ω κλινικέ, και γι' αυτό είμαστε ειδικοί, να προσδιορίζουμε ένα άνθρωπο που μπορεί να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών και μέχρι τι βαθμό. Και όχι να τάζουμε. Ε, Πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν να πραγματοποιηθούν ασχέτω προπολογισμού, ασχέτω τιμή. Κάποιοι στο διαδίκτυο δίνουν προσφορέ όπου το κόστο τη μεταμόσχευση μαλλιών υπολογίζεται ανα τρίχα ή τριχοθυλάκιο. Είναι αυτό ένα τρόπο υπολογισμού του κόστου, Δυστυχώ είναι ένα πολύ κοινό τρόπο υπολογισμού του κόστου, ανα τρίχα ή ανα τριχοφυλάκιο, με τη διαφορά ότι είναι εντελώ παραπλανητικό τρόπο και κατά τη γνώμη μου τη απάτη.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 Άλλο στοιχείο ιδιαίτερο ειλπηρό. Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο. Επειδή ακριβώς υπάρχει η ταύτιση τιμής με τρίχες ή τριχοθυλάκια, να εξάγονται τριχοθυλάκια σε μεγάλους αριθμούς και τα οποία δυστυχώς μετά δεν τοποθετούνται ή τοποθετούνται πλημελώ, με αποτέλεσμα να μην φυτρώνουν. Ή, και αυτό έχει συμβεί και έχει καταγγελθεί, να πετάγονται στα σκουπίδια. Πετάμε δηλαδή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 Κάποιες κλινικές διαφημίζουν ότι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών με 560 ευρώ ισχύει. Θα μπορούσαν να το πούνε τώρα τελευταία διάκτωση, μάλλον καλοκαιρινή 390 ευρώ. Ε, εμπίπτουμε καθαρά στην περίπτωση της παραπλάνησης σε βαθμό απάντηση Γιατί, το να λε μια χαμηλή τιμή αποτελεί δελειάρ για τον οποιοδήποτε και ο καθένα θα τσιμπούσε σε μια τέτοια τε, ε, τακτική marketing. Η απάντηση, λοιπόν, μάλλον με ερώτηση θα απαντούσα και θα έλεγα,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 Σα λέω είναι καθαρά παραπλανητική και δεν στέκει ιατρικό. Ο πολύ απλό λόγο είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς, του οποίου βλέπουμε, είναι σε ενδιάμεσε καταστάσει τη συνετριχώρηση. Δηλαδή, ενώ έχουν ήδη εμφανέ πρόβλημα αρραίωση των μαλλιών, έχει αρχίσει να σχηματίζεται η φαλάκρα ταυτοχρόνω, έχουν ακόμη περισσότεροι ασθενεί μαλλιά στην επίμαχη περιοχή, τα οποία σιγά σιγά χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Αν λοιπόν κάποιο στοχεύει να δώσει ιατρική λύση στο πρόβλημα, και όχι απλά να παραπλανήσει έναν ασθενή για να του πάρει τα λεφτά για μια μεταμόσχευση, θα πρέπει να πει την αλήθεια στον ασθενή. Η οποία αλήθεια είναι η εξή. Το καλύτερο αποτέλεσμα μετά από μια θεραπεία μαλλιών, είτε είναι συντηρητική είτε είναι χειρουργική, είναι ο συνδυασμό των δύο. Και είναι ο συνδυασμό των δύο γιατί η μεν μεταμόσχευση μαλλιών θα καλύψει τα κενά που έχουν ήδη δημιουργηθεί και δεν μπορεί στα κενά αυτά να φυτρώσουν τρίχε από μόνες του από το πουθενά. Το δεν γίνεται με καμία συντηρητική θεραπεία. Ταυτοχρόνω όμω, επιτυχάνει δύο πράγματα με τη συντηρητική θεραπεία. Πρώτον, να διατηρήσει στο χρόνο τα τριχοθυλάκια τη περιοχή, τα οποία είναι αδύναμα και είχαν την τάση να πέσουν και τα οποία αν πέφτανε σταδιακά και τα αφήνανε στη μοίρα του μετά από κάποια χρόνια, θα φαινόταν η αραίωση αυτή και θα έχανε σε αισθητική και το αποτέλεσμα που θα είχαμε επιτύχει με τη μεταμόσχευση μαλιών. Ο δεύτερο λόγος είναι προφυλακτικό μετά από τη μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι αδιανόητο στις μέρες μας να γίνεται μεταμόσχευση μαλλιών σε ιατρείο, σε κλινική, με σοβαρούς γιατρού, και να μην λαμβάνετε μέρημνα για την προφύλαξη των υπαρχόντων τριχοθυλακίων όταν κάνουμε μεταμόσχευση. Είναι εγκληματική αμέλεια να κάνουμε μεταμόσχευση ανάμεσα σε υπάρχουσες τρίχες σε μια διάστητη αρέωση, σε μια γυναίκα, κάνουμε τέτοιες μεταμόσχευσει για να μην λαμβάνουμε μέρημνα για την προφύλαξη των υπαρχών των υφατοφυλακίων. Διότι με τη μεταμόσχευση λόγω του τραυματισμού που δημιουργείται, προκαλείται το λεγόμενο σοκλός στι γειτονικέ τρίχε, εφόσον δεν έχουμε λάβει μέτρα με συντηρητική θεραπεία, με PRP, με τοπική μηνοξυδήλη, με φιναστερίδη, για την προφύλαξη των υπαρχών των μαλλιών. Η απάντηση λοιπόν είναι τα καλύτερα αποτελέσματα θα τα πάρουμε με το συνδυασμό χειρουργική θεραπεία μεταμοσχευση μαλλιών και συντηρητική αγωγή. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο από τουρκικές κλινικές που διαφημίζουν μεταμόσχευση μαλλιών σε μία μέρα με μόνο 1.500 ευρώ. Γιατί ο υποψήφιος να μην επιλέξει την Τουρκία για μεταμόσχευση μαλλιών? Πολύ καλή ερώτηση και πολύ συνήθι. Εγώ θα έλεγα ότι πρώτον υπάρχουν και πιο φθηνέ από 1.500 ευρώ. Αυτό είναι περίπου στο μεσόωρο.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 και σχεδιασμού και πυκνότητας, είτε ακόμη χειρότερα σε επίπεδο ε, εκμετάλλευση σε βαθμό που να είναι πλέον ορατό και να δημιουργεί προβλήματα, τις δότριες περιοχή. Το λεγόμενο overharvested. Έχει γίνει δηλαδή τόσο έντονη χρήση τις δότριες περιοχή που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη μερικές φορές την επιπλέον διορθωτική έμβαση. Ευχιστώ λοιπόν την προσοχή ε, στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ασθενείς μας, στο εξής, εάν κάτι είναι πολύ φθηνό για να είναι καλό, είτε είναι μεταμόσχευση μαλλιών του οποιοδήποτε προϊόν και υπηρεσία υπάρχει στον πλανήτη, συνήθως η απάντηση είναι ότι δεν είναι καλό. Υπάρχει λόγος που είναι τόσο φθηνό. Για να φτάσουμε στο ζητούμενο, πόσο κοστίζει μια σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα, μεταμόσχεψη μαλλιών, για να προσδιορίσουμε το κόστο τη, πρέπει να δούμε τι ανάγκε του ασθενού. Ε, οι ανάγκε του ασθενού για κάλυψη. Όχι οι ανάγκε του ασθενού με ψευδεπίγραφου αριθμού, σαν πυροτεχνήματα, τόσε τρίχε, τόσα τριχοθυλάκια. Και ο λόγο είναι απλό. Υπάρχουν επεμβάσει που θέλουν λίγα τριχοθυλάκια, όπω είναι εγώ, η αποκατάσταση των φυρδιών, η αποκατάσταση των τριχών του προσώπου. Ένα μουστάκι, τα γένια, όπου η αποκατάσταση μια σουλή. Όπου όμω είναι τόσο εξειδικευμένε οι που έχουν ένα ενσωματωμένο κόστο, γιατί απαιτούν εξειδικευμένη ομάδα και απαιτούν πολύ μεγαλύτερη προσοχή από το να κάνει μια μεταμόσχευση καθαρά στο τριχώτο τη κεφαλή. Το δεύτερο είναι το μέγεθο τη συνεδρία και η διάρκεια τη, αλλά και πόσε συνεδρίε θα απαιτηθούν. Είπαμε εδώ με τον Βασίλη, το φίλο μα, και εξηγήσαμε ότι για να καλυφθούν τέτοια μεγάλα κενά θα απαιτηθούν όχι συνεδρία μία ημέρα, συνεδρίε δύο ημερών ή και τρει και τέσσερι συνεδρίε. Καταλαβαίνετε ότι κάθε αυτόνομη συνεδρία έχει και ένα αυτόνομο κόστο. Ε, ενδεικτικά, εγώ μπορώ να αναφέρω, αν θέλουμε να μιλήσουμε και με αριθμού, ότι η πιο φτηνή μεταμόσχευση, επειδή το setup τη χειρουργική ομάδα και τη αίθουσα, πρέπει να γίνει. Η αναισθησία να γίνει. Τα εργαλεία που είναι μια χρήση, να χρησιμοποιηθούν μία φορά και να πεταχτούν, θα πρέπει να προσδιορίζουμε σαν κόστο τουλάχιστον 1000 ευρώ, ακόμα και για ελάχιστα τριχοθυλάκια, για μια αποκατάσταση μια σουλή και το κόστο είναι. Πολλές χιλιάδες ευρώ, σε περιπτώσεις που χρειάζονται αλληπάλληλες συνεδρίες. Πάνω από μία συνεδρία. Ε, στις περιπτώσεις αυτές, το καλύτερο είναι να γίνεται μία αξιολόγηση από τον ειδικό, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ασθενή να βλέπουν και να ταυτίσουν ποιε είναι οι δυνατότητε, ποιε είναι οι ανάγκε, αλλά και ποιε είναι οι προσδοκίες του ασθενούς για αποκατάσταση. Αυτοί οι παράγοντε όταν συναντηθούν, το εφικτό από τη μεριά του ασθενούς, το εφικτό από τη μεριά του γιατρού και της δόντριας περιοχής και το ε, ρεαλιστικό από την πλευρά του προεπολογισμού του budget που μπορεί να διαθέσει ο συγκεκριμένο ασθενής, όλα αυτά μαζί προσδιορίζουν ένα τελικό ε, αποτέλεσμα σωστό και ασφαλές. Και βέβαια, θα πω και εδώ Βασίλη το εξή. Ε, η δική μου θεωρία για την αποκατάσταση είναι ότι mm -hmm από τη στιγμή που είναι κάτι που έχει μπει στο μυαλό μα και θέλουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ πρώτον για να δώσουμε μια σοβαρή συμβουλή το τι μπορεί να γίνει και με ποιο τρόπο και με ποιο κόστος και δεύτερον, εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε είτε σε επίπεδο τιμής είτε σε επίπεδο ε, θεραπείας να μπορούμε ως γιατροί και ως άνθρωποι να το κάνουμε αλλά να καταλαβαίνει και ο ασθενής ποιοι είναι οι περιορισμοί σε αυτό και ποιε είναι οι προποθέσει. Εγώ, όπω συνεχίζω να λέω στου ανθρώπου, και ειδικά στα νέα παιδιά που έρχονται εδώ, Βασίλειοι και με ρωτάνε για τα μαλλιά του και τι να κάνουν, και τα απασχολή το μέλλον ε, των το μαλλιών του, λέω από τη στιγμή που καταλάβει αυτά που έχω να σου πω και αποφασίσουμε μαζί ποιο είναι ο κατάλληλο δρόμο για σένα, άσε το οικονομικό να είναι το τελευταίο κομμάτι τη διαδρομή. Α προσδιορίσουμε πρώτα ότι θα κάνουμε κάτι μαζί. Με εμπιστοσύνη, με ασφάλεια και με αποτέλεσμα. Έχει και το κόσμος θα τους συζητήσουμε.